yang niat saya tu, untuk mengelakkan lagi silatuh air tu dah nampak sangat hmm. dah, masing-masing punya tim bikers ni boleh bekerjasama ha, itu yang paling dan bekerjasama, ber ber bergabung bersama dulu kalau ha, cutting ni, cutting ni dia ha, di me cutting, dia dia me cutting masing-masing macam dulu ada banyak, ada silisih yang faham hmm. sekarang banyak pers persahaman, apa? persahaman persahaman, persahaman. Ha, hmm. itu yang bagusnya Ini Abang Malik. Dahsyat kata dia. Dia merupakan ketua kumpulan bikers Pakara. Walaupun nampak macam ganas eh, tetapi Abang Malik berjaya menyatukan mereka ke arah kebajikan dan membantu orang. Konvoi yang mereka lakukan bukanlah untuk menunjuk-nunjuk tetapi merupakan salah satu acara pengagihan bantuan kepada yang memerlukan dan mereka lakukan ini semua secara sukarela Tujuan saya ha. buat ini semua untuk mengelakkan lagi silaturahim, rahim tadi tarik budak-budak muda supaya tak terserung jalanan itu je rupanya dia so tu. Mm. yang dia tu kerja pahala ajalah. Ya, saya banyak sekarang banyak dah mampir 15 tahun ke 20 15 tahun ni sekarang. Banyak perubahan lah bagi saya. Mulai hmm. rezeki, perjalanan pun tenang. Perjalanan betul. Jalan tenang dulu. Dulu kalau nak jalan macam apa? Takut. Takut malam-malam dengar bunyi-bunyi kan. Ha nah, sekarang jalan tak tak kira ni semulalah. Tujuannya kerana Allah aja itu aja. InsyaAllah so, lah. Abang Malik baru sahaja pulang dari mengerjakan umrah Saya doakan usaha Abang Malik yang sudah 15 tahun ini akan menjadi penyebabnya untuk beliau mendapat syurga Allah Hidup di dunia ini sangat singkat Amal baik boleh dilakukan dalam pelbagai cara Apa yang penting adalah dalaman Hati yang penuh dengan keikhlasan Tak kisahlah itu setakat naik motor kapcai pun Tak kisahlah eh. Ataupun motor-motor bis Tak kisah Tapi usaha anda ni Sangat-sangat dihargai mudah Allah berpandang semua usaha kita Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya kalau boleh Allah balaskan dengan syurga ini InsyaAllah, Amin ya. aa, Yang impact dalam diri tu Kita dapat tengoklah orang lain Macam saya cakap kadang, -kadang kita nak tunjuk anak kita Kita dah cukup bersyukur lah Apa yang kita ada tu Jadi kita sepatutnya tolong Bantu orang yang kurang Kurang upaya Kurang aa, kemampuan